ہم آج مزدار بننا چاہتے ہیں ارے تم محنت ایسی جگہ کرو جہاں پر کام آئے لیکن تم آج ایسی جگہ محنت کر رہے ہو جہاں پر تمہارا کچھ کام نہیں آنے والا اللہ کبیرا میں ایسی جگہ کام کرو ایسے جگہ پر کام کرو جہاں پر دنیا والے سے دنیا والے سے تمہارا کانٹیکٹ بعد میں ہو تو پہلے خدا سے تمہارا کانٹیکٹ ہو اللہ اکبر کبیر آپ جب تمہارا کانٹیکٹ خدا سے ہو جائے گا پھر اس وقت خدا اپنی رحمت کی نگاہوں निगाहों से, से तुझे گا جب اللہ رب الزت پوری اپنے رحمت کی نگاہوں سے تجھے دیکھے گا زمانے والے تجھے بد نگاہوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے جب اپنے غفوریت کے ساتھ جب اپنے رحمان و رحیم و رحیم و رحیم ہونے کے ساتھ ہمیں شفقت بھری نگاہوں سے دیکھے گا اللہ کبیرا تو مجھے بتائے تو صحیح کون ایسا انسان ہوگا جو ہمارے اوپر غلط نگاہوں سے دیکھ لے کہ اللہ رب ترقی کر رہا ہے ہر قسم پر ترقی کر رہا ہے اسے مارو دولت کمانی ہوتی ہے وہ کماتا ضرور ہے لیکن خرچ کرتا ہے وہ فضول خرچی پہ اپنے پیسے کو اللہ کبیرب جتنے وہ اپنے نفس پیچھے خرچہ کرتا ہے اگر اللہ کے دربار پر اللہ کی جی حضوری کے لیے خرچ کرے تو اللہ رب اسے اپنا محبوب بندوں میں شمار کرتا گا لیکن بند آج اپنے نفس پیچھے لگا ہوا ہے اللہ کبیرب میرے اسلام کے مقدسو سمجھو سمجھنے کی کوشش کرو یہ نفس جو ہے تمہارا زیادہ دیر تک کھیلنے والا نہیں ہے یہ نفس تمہارے ساتھ نہیں ہوگا یہ تمہیں چھوڑ دے گا یہ تمہاری زبانیں بھی ہوگی اس کہ اللہ را ان, ان, ان ہاتھوں کو ہر ایک زبان دے گا اور ہر ایک آزے کو کہے گا میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے اللہ اب کبیرا اللہ کبیرہ تو میرا مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں اب بتا میں نے تجھے بھیجا تھا اس انسان نے تجھے کس طریقے سے استعمال کیا اللہ کبیرہ اس وقت انسان کا وہ ساتھ نہیں دے گا بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے وہی وہ کچھ بتاتا رہے گا جو وہ بندہ کیا تھا اللہ کبیرہ یہ ہاتھ بتائے گا اس ہاتھ سے اس نے کسی پر ظلم کیا تھا اللہ اب کبیرہ اس ہاتھ میں بھی اللہ رب البان عطا فرمائے گا یہ جو پیر ہے اس پیر کو جو آج ہم کہیں اور لے کر جاتے ہیں اللہ کبیرہ یہ اور اس وقت اذان کان کان ہو رہی تھی اس نے اذان کو ترک کر اذان کر کو چھوڑ کر اذان کی اس دعوت کو چھوڑ کر یہ کہیں اور جا رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ جو اذان ہے یہ خدا تعالیٰ رب الزب اسے دعوت سب سے اچھی جگہ اگر دنیا میں کوئی چیز ہے دنیا میں اگر کوئی جگہ ہے. وہ مسجد ہے. مسجد. اور سب سے بری جگہ دنیا میں کوئی چیز ہے وہ بازار ہے بازار <eliness> ہے اللہ کبیرہ لیکن ذہن پر لڑ گے اللہ اسلام کے مقدس کرو یہ جو ہے یہ سب کوئی ایسا انسان نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی ایسی نہیں ہونا ہے موجود نہیں رہیں گے آپ اس لائٹ کو دیکھیں یہ لائٹ زیادہ دیر تک چلنے ज्यादा نہیں کچھ دن کے بعد صبح تک ممکن ہے جب تک محفل چلے گا اس کے بعد بند کر دیا جائے گا दिया जाएगा اسی طرح بند तरह دی कर दी जाएगी لیے इस्लाम کے مقدس اللہ حضور کہتے ہیں ہاں ایسا بھی کوئی انسان ہے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ انسان ہے جو دن بھر میں بیس مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہو اللہ کبیرہ بیس مرتبہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو تم شہیدوں کے ساتھ जितने सारे सफर تک چلنے والی نہیں ہے دنیا है جتنے سارے ہمارے زندگی کا, موت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ جو موت ہے یہ کسی کو بول کر نہیں آتی اللہ کبیرا جب موت کو آنا मेरे ہے ادارب ادارب ادارب ادارب کے فرشتے جا اس کے دربار پر جا جا کر اس کی روح کو نکال کر لا لے اور میں آپ کو بتاؤں جب فرشتے اللہ کے حکم کو سن کر اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ فرشتے وہ فرشتے جنہوں نے آسمان کو آسمان کو سنبھالے رکھا ہے وہ فرشتے دیکھ کر کاپ جاتے ہیں وہ فرشتے دیکھ کر کھبڑا جاتے ہیں اللہ اکبر وہ فرشتے ہیں جبکہ ان کی روح کو نکالا نہیں جا رہا ہے وہ دیکھ کر ہیں <سؤال> لیکن آج تم ڈرنے سے بھی قاصر رہ چکے ہو اللہ تبیر موت کو یاد کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ موت یاد کرنے کی بڑی طبیعلتیں بتائی گئی ہے بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہے موت کو یاد کرنے کی اتنی فضیلتیں بتائی گئی ہیں اتنی فضیلتیں بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ گنہ کرنا چاہے کوئی بندہ گناہ کرنا چاہے اسی وقت اسے یاد آ جائے کہ مجھے مرنا ہے مرنا ہے اسے مرنا ہے اللہ رب القیرہ اور اگر وہ بندہ خدا کے خوف کو اپنے دل پر لا کر موت کو یاد کر کر اگر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے محبوب بندوں میں شمار کر کر اس کے عطا نظر آتا ہے محبوب بندوں میں شمار کر اس کی بخشیتا فرماتا نظر آتا ہے تو صحیح کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ عزت کا دینے والا کون ہے پتا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ موت کا دینے والا کون ہے پتہ نہیں ہے کہ زندگی کو دینے والا کون ہے اللہ فکبر کبھی رابطہ آپ پہچاننے <fiquei dragarsay> کی کوشش کرے آپ جاننے کی کوشش کرے یہ دنیا فانی ہے پانی اللہ و اکبر کبیرا اس فانی دنیا کو جاننے کی اس فانی دنیا کو پہچاننے کی کوشش کرے اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ جو دنیا ہے ہر ایک کو اپنے سینے کے تلے ہر ایک کو اپنے سینے کے تلے ضرور دبوچے گی ضرور دبو دبوچے گی اور اللہ و ابر کبیرا جب یہ زمین اپنے اندر اپنے اندر سمائے گی تو اس وقت کیا کرے گی اس وقت اس وقت وہ بدلہ لے گی اس سے بدلا لے گی اس انسان سے بدلا لے گی اس بندے سے بدلا لے گی تو دنیا پر اس کے ساتھ جیسا جیسا کیا ہوگا؟ اللہ ہے سوالات پوچھے جائیں گے پکڑ لے گی اللہ نہیں سکے گا انسان کبیرہ اس کے بارے میں اللہ کبیرہ زمین کہے گی یہ رات کی تاریخی پر اس گناہ کو انجام دیا کرتا تھا اس صبح اٹھ کر اس کام کو جام دیا کرتا تھا اللہ وقت کبیرہ اسی طرح زمین ہر ایک کام سے خدا کو آگاہ کرتی نظر آئے گی پورے کائنات والے دیکھ کر رشک کریں گے پورے کائنات والے دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ وقب کبیرہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے انسان کے انسان کے نامۂ اعمال کے متعلق یہ تمام خداؤں کو بتا رہی ہے تمام باتیں خدا کو بتا رہی ہے اللہ وقب کبیرہ اللہ وقت کبیرہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو زمین ہے آج زمین پر ہم رہتے ہیں اللہ, اللہ آج ہم کتنا بڑا فکر بنا لے لیکن ہم زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں میں آپ کو یہ جو زمین ہے یہ جو زمین ہے, یہ, جو ہاتھ ہے ان ہاتھوں کے جو ہیں یہ بھی جاسوس کے طور پر ضرور ہے یہ جو فرشتے کاندے پر بیٹھے ہیں یہ بھی خدا کے دربار پر گواہی ضرور دیں گے یہ بھی خدا کے جاسوس ضرور لیکن زمین بھی, لیکن زمین بھی خدا ہی جاسوس ہے اللہ اب کبیرہ تم کچھ بھی کرو کوئی کام کو بھی انجام دو لیکن تم زمین کے اوپر ہی کر انجام دیتے ہو اس لیے تصور کرنا کہ مجھے زمین کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ زمین جواب دے گی یہی انگلیاں کی انگلوں کی جو ناخنے ہیں یہی جواب دے گی اور اللہ و اب کبیرا جو شہد ملت فرماتے ہیں جو آنکھوں کے پلکے ہیں جب انسان ان آنکھوں کے پلکوں کو بند کرتا ہے اس سے پہلے اس نے جو کیا تھا وہ خبر اللہ کے دربار پر پہنچتی نظر آتی ہے اللہ و اب مجھے بتائیں تو صحیح کچھ بھی کریں آپ کچھ بھی کریں کوئی گناہ کرے یا نیکی کرے آپ آنکھوں کو ضرور کرتے ہیں کبھی کھلتا ہے کبھی نہیں چھپکتی ہے جس کام کو انجام دیا وہ اللہ رب العزت کے دربار پر پہنچتی نظر آتی ہے اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں کے مقدس شہزادوں جہاں تک ہو سکے کوشش کرو جہاں تک ہو سکے کوشش کرو کہ اپنے نفس کی تم مخالفت کر کر اپنی زندگی کو گزار سکو جہاں ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہوں اللہ کبیرا کون نبی کی, نبی, کی نبی, کی نبی کی بات کر رہا ہوں جس پر خدان کو ناز اسی نبی کے بعد میں رہا ہوں جن کو خدا نے کبھی طاہا کہا کبھی آسم کا جتنی محبت والے الفاظ ہوئے اللہ رب عزت نے ہر ایک الفاظ کو استعمال کر لیا جتنے الفاظ اللہ رب عزت نے اپنے اس محبوب کے لیے استعمال کیا شاید دنیا میں کسی محب کسی معاشر کسی عاشق نے اپنے معشور کے لیے استعمال نہ کیا اس لیے کہ ہم محبت کسی سے کرتے ہمارے الفاظوں میں کتنی ساری تبدیل آ جاتی ہے بتاؤ الفاظوں کا بنانے والا خدا جب محبت کا اظہار کرے تو ان کے پاس کیا الفاظوں کی کمی ہوگی الفاظوں کی کمی ہوگی نہیں ہوگی اللہ اللہ رب قرآن کا فرماتا ہے نبی سے کیا فرماتا ہے جب نبی حضور صلی اللہ علیہ غمزہ غمزدہ تھے کے لوگ نہیں مان ہماری بات کو نہیں مان رہے میں جاتا ہوں لوگ پتھر مار کر مجھے کچھ کچھ گالیاں بکتے ہیں تو اللہ ربزت نے کہا یعنی محبوب ان کریب جتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں تمہیں اب چنتا کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سوکھ کر رہے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لوگوں کو بھی یہ بتا دو کہ میرا رب مجھے اتنا دے گا کہ مجھے خوش کر دے گا اور اللہ رب الدت خوش کرنے کا اللہ رب نظت نے وعدہ کیا تو صبح پورا ضرور کرے گا کیا اللہ رب العزت الزت پورے کرنے سے تاثر ہے بالکل نہیں اللہ میرے سرکار فرماتے ہیں جتنے ساری دنیا والے لوگ ہیں وہ اکٹھا جمع ہو جائے اللہ رب العزت سے مانگتے رہے, مانگتے رہے مانگتے رہے وہ ہر ایک خواہشوں کو مانگ لے جتنا کچھ مانگنا اسے مانگ لے. جتنی ساری خواہشیں ہیں ایک انسان آ کر کروڑوں مانگ لے ایک انسان آ کر تمام رحمتوں کو مانگ لے لیکن اللہ رب العزت کے نبی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک بندہ جمع ہو جائے اور اللہ رب العزت سے ذرا سوچو تو صحیح اس اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کا رحمت کا دریا کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے کہ دنیا بارے مان مانگ کر مانگ مانگ کر اگر ہر ایک انہیں مل جائے تو کترا خدا کے دربار پر اس خدا کے دربار پر ایک قطرے کی بھی کمی بات نہیں ہوتی اللہ وبر کبھی اس لیے اسلام کی مکر شہزاد تمہیں عزت مانگنی ہو تمہیں زنت مانگنی ہو تمہیں دولت مانگنی ہو اللہ سے مانگو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے خدا کے دربار پر اپنے, کو لے جائیں. خدا اپنے اس محبوب بندے کو قبول فرما کر آپ کو مقبولیت میں درجہ ضرور فرماتا نظر آئے گا اللہ کبیر اس لیے جو بھی مانگنا ہے خدا سے مانگو خدا والے سے مانگو ان دنیا والوں پر نہ کرو یہ کبیلا ہر ایک کام کو مطلب کی وجہ سے کرتا ہے وقت وہ ایک ہی ہستی ہے جو بغیر مطلب سے محبت کرتی ہے وہ ماں باپ ہے لیکن ماں باپ کے علاوہ جتنی ساری دنیا میں آدمی ہے جتنے سارے محبت کرتے ہیں سب, سب مطلب وجہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے دنیا والوں پر آب انسانوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو انسانوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو اور خدا پر بھروسہ کرو خدا پر بھروسہ کرو اس لیے کہ جب تم خدا پر بھروسہ کرو گے جب تم خدا پر بھروسہ کرو گے تو تم بھروسے کے لائق میں جاؤ گے جب تم خود بھروسے के لائق بچ जाओगे گے تو تمہارے سامنے جتنے سارے لوگ ہیں وہ سب خدا کی رحمتوں کے سب کے بھروسے کے لائق بنتے نظر آئیں گے وہ سب خدا کی رحمتوں کے سب کے بھروسے کے لائق بولتے نظر آئیں گے اس لیے جو بھی مانگنا ہے خدا سے مانگو اللہ رب تمہیں دولت بھی دے گا شہرت بھی دے گا عزت بھی دے گا جس چیز کی تمہیں کمی ہے وہ سب دیتا نظر آئے گا لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا سب کچھ دے گا کیا ہم, ہم خدا کو کچھ نہیں دیں گے تو خدا کیا مانتا خدا کیا مانگتا ہے اب خاموش ہے خدا کیا مانگتا ہے اور کہا محبوب اب میں تجھے تو بہت دے چکا اب تیری امت کو چیز دیکھ میں جتنا مانگا میں سب دے دوں دے دیا دگی, دگی, دگی، دگی. تمہاری کو میں کس دوں گا نماز ہمارے نماز دیتا ہے اور جب حضور لے کر آتے ہیں تو آپ آپ تو یہ واقعہ سنتے ہوں کہ جب حضور لے کر آتے ہیں پچاس سے جانا آنا ہوتا آپ کو واقعہ پتا ہوگا جب حضور زمین پر آتے ہیں خدا کے لے کر اللہ رب العظم نے جو تحفہ دیا بندے سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ نے تحفہ کیا تو اس وقت ہماری حضور فرماتے ہیں نماز کی ٹھنڈک ہے تب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ نماز کی نماز کا مقام کیا ہے نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو نمازوں کو ترک کرنے سے بچو اس لیے کہ جو نماز ہے اس کو ہم ایک وقت نمازوں کا جان بوجھ کر قضا کر, کر, کر, کریں گے تو کچھ بعض علماء یہ فلماتی کافی ہو جائے گا کچھ لکھنی نماز کو جان بوجھ کر قضا کرے گا وہ حرام کام پر جان دیتا نظر آئے گا یعنی نماز کو ایک وقت چھوڑنا بھی حرام ہے اور میں اسے کہاں سے بتا رہا ہوں یہ بھی بتاؤں کہ حضرت مصعلی السلام دربار آپ نے سنا ہوگا کہ عورت آتی ہے میں اسے بتاؤں اور تھوڑی دیر میں بتا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا ایک عورت آتی ہے فتح ہوگیا معاف کرتے میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہتی ہوں اللہ کون سا گناہ ہے اللہ رب القت تمہاری ہر ایک گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ رب ال پہاڑوں کی طرح جتنے سارے گناہیں ہیں ان تماموں کو معاف کر دے گا عورت نہیں میرا گناہ بہت بڑا ہے میرا گناہ بہت بڑا ہے اللہ ابر کبیرا حضرت مصعلی السلام کہتے ہیں جلالی کہتے کہیم ہے؟, ہے, ہے وہ بخش دے گا تم کتنے گناہوں کو کرو گی وہ بخش دے گا اللہ قبر کبیرا اللہ کبیرا میں آپ کو بتاؤں عورت کہتی ہے اندرانی پر نکلی تھی اور کسی مت کے ساتھ میں نے بدکاری کر لی اللہ ابر کبیرا ہوتا یو ہے حضرت مصع السلام جوش میں آتے ہیں اور کہتے نکل جا ہر ایک نبی میرے نبی کی طرح شفیع نہیں ہوتا اللہ وقت کبیرا اپنی شفتوں کا رکھتے نظر آتے ہیں اللہ کبیرہ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چل نکل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب گناہوں کی وجہ سے کو مسلط دے اللہ وہ کبیرا چلی جاتی ہے اور حکم سناتے ہیں خدا کا یہ فرمان ہے کی اس عورت سے بھی کر نہیںلام نہیں کہ نہیں اس اس اس اس کہتے ہیں بھی وقت کے نماز چھوڑنے سے ہوگا اللہ، اللہ، ہم ان کے گھروں پر پہنچاتے نظر آئیں گے اور اگر کو یہ لگتا ہے، خدا نے ہمیں کچھ دیا ہے، تو परदई में आपको जाहिर तौर पर बता रहा हूं और अभी समझ लीजिए आप आपको लगता है ने आप आप आप खुदा ने नेमतों को आप पर इच्छावर फरमाया आप खुदा के घर पर जाए आप अपनी आपके पास जो नेमतों नेमतों का आधा हिस्सा अल्लाह के घर दे क्यों नहीं दे सकते नहीं दे सकते अरे खुदा के घर पर देंगे तो सच्चे में तुम्हारा दरस सत्य है कि फज्लत बताओ हमें आप हमारे जो फरमाते हैं मैं पहले आपको बताऊं सकता कितना आसान है सकता कितना आसान है صدقہ اتنا آسان ہو فرماتے ہیں کسی بھائی کے سامنے مومن میں تو بیٹھا ہے بھائی کے سامنے اگر تم مسکرا دو تو بھی وہ صدقہ ہے مسکرا دو تو بھی وہ صدقہ ہے صرف فقط مسکرانا وہ بھی صدقہ ہے اگر راستہ بھٹک جائے اسے راستہ بتا دو صدقہ ہے درخت لگانا یہ سب سبقے میں شمار ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب کا اللہ رب الب کے دربار پر کتنا کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی اگر گھر سے نکلتا ہے اور کوئی اس کی گاڑی یا کوئی صدقہ نکال دیتا ہے تو جب, جب تک وہ راستے پر رہتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں انسان کے بارے میں سبق کی فضیلت کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں سب کا جو ہے یہ کتنے بڑا مرتبہ والا سطح ہے اللہ کبھی را ایک انسان تھا وہ بہت پرانے زمانے کا یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی کسی کا ہے اللہ ایک انسان تھا سے ایک انسان تھا اللہ کبھی تھا جو حج کو چلا گیا تھا اللہ کبھی وہ جو ساتھی تھا وہ جو جا چکا تھا لیکن ایک ساتھی پیسوں کی جگاڑ پر لگا ہوا تھا اللہ کبھی جب اس کا وہ ساتھی پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد وہاں پر خانے کا کاف کرتا ہے है کی زیارت کرتا ہے تو وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ کر ایک دیوار کو اکبر کبیرا جب وہ سو جاتا ہے اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے دو فرشتوں کو دیکھتا ہے کسے دیکھتا ہے دو فرشتوں کو دیکھتا ہے ایک فرشتہ بڑا لشک کو لے کر آ رہا ہے اللہؤ اکبر کبیرا ایک فرشتے بڑے لشک کو को ले رہے ہیں ایک فرشتے سے آئے ہیں اللہ وبت کبیرا وہ فرشتہ پوچھتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کتنے سارے कितने کے کتنے سارے افرادوں کی حج की قبول کی گئی اللہ وبت کبیرا اللہ وبر کبیرا دوسرا فرشتہ जवाब देता है چھ لاکھ ہاں جو میں سے ایک انسان کی بھی حج قبول نہیں کی گئی اللہ عقبر کبیرہ چھ لاکھ لوگ وہاں پر گئے ہیں کسی ایک انسان کی بھی حج تو قبول نہیں کی گئی لیکن اللہ وقبر کبیرہ تھوڑی دیر کے بعد وہی فرشتہ کہتا ہے اچانک قبول ہو گئی اللہ قبر طبیرہ کہتا میں تو پہلے دیکھا تھا قبول نہیں ہوئی لیکن اچانک قبول ہو گئی اللہ فقبر کبیرہ اللہ قبر کبیرہ وہ فرشتہ کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کس کے وجہ سے کس کی وجہ سے فرشتہ میں ہوش ہو میں آتا ہے وہ کہتا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا کہتا بتا تو صحیح کون سا کام کیا وہ کہتا میں جب حج کو جا رہا تھا میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے پتا چلا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے پتہ چلا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے اور میری بیوی حاملہ ہے اللہ وقبہ کبیرا میری گوشت سے کی خوشبو آ رہی تھی اللہ وق کبیر پروڑ پروڑ پڑوس پرو پرو سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے اس کی بیوی کہتی ہے چاہے تھوڑا گوشت مانگ کر لا لے پڑوس میں ہوتا نا مانگ کر لا لیتے ہیں لیکن جب یہ پڑوس میں جاتا ہے گھر کے بغل والے گھر پر جاتا ہے مجھے تھوڑا گوشت بہت سارے بنا ہوا ہے پکا ہوا ہے لیکن اللہ وقبر کبھی جو حج کے جا رہا تھا وہ کہتا گوشت نہیں دینا تو مت دے رویا مت کر جب تو جب مومن بندہ روتا ہے محبت ہے ایک مومن کے دل پر ایک مومن کے لیے اللہ کبیرا وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں گوشت کو نہیں دینے کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے گوشت نہیں چاہیے یہ گوشت میرے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے اللہ کبھی تمہارے لیے ہلام میرے لیے کہ میرے اولاد جو ہیں وہ کافی دنوں سے بھوکے انہوں نے بہت دنوں سے کچھ کھایا ہے عریب تو مجھے پتا چلا کہ سڑک کے کنارے کچھ گدھے مر چکے سڑک کے کنارے مر چکے جب میں نے گوشت میرے معذور کی معذوری کی وجہ سے حلال ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے اللہ کبھی کہتا ہے اس وقت میں نے یہی صدقہ خدا کو, اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ افرادوں کو حج کو قبول میں صدقہ دیں گے تو ذرا مجھے تو صحیح خدا اپنی رحمتوں کو گزار دیتے ہیں لیکن جو اللہ نے دیا اللہ کے گھر پر دے دو ارے فقیر کو دے رہے ہوئے کیا خدا کے گھر پر دے رہے ہو فقیر میں جو فقیر کو دس روپے دیتے ہو وہ الگ سے بات خدا کے گھر پر دس روپئے دے رہے ہو تو تمہارے ذہن پر یہ بات نہیں آ رہی کہ دس روپئے دس ہزار روپئے جتنے کچھ جتنا خوش ہے یہ سب سب سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور تم اسی اللہ کے گھر پر دس روپئے دے رہے ہو اسی اللہ کے گھر پر جب تم دینا چاہتے ہو تو کھلے کو ڈھونڈ رہے ہو چلروں کو ڈھونڈ رہے ہو اس پیسے کو اللہ رب تمہارے منہ پر تماجا مار دے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر غریب ہے انسان غریب ہے اس کے پاس بیس روپے ہیں اگر وہ دس روپے دیتا ہے تو اللہ لاکھ روپے دینے والوں سے زیادہ سما فرماتا ہے اس لیے کہ وہ اپنا آدھا دے رہا, دے رہا ہے. اللہ غریبوں کی مالوں کو کافی فرماتا ہے. اور امیر جو ہوتے ہیں وہ کافی کبھی کبھار انداز پر رہتے ہیں لیکن اللہ بخیلوں کو اپنے سے دور رکھتا ہے اللہ راسل فرماتے ہیں قریبوں میں دلہا اور صخی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور وخیل بندہ اللہ کے دور ہوتا ہے چاہے وہ کتنا متقی ہو پہزگار ہو مطلب و پہزگاروں نے اگر اگر, اگر وکیل ہیں تو پھر وہ اللہ سے دور ہوتا گا اس لیے بخالت کرنے سے بچوں اور وخیل بننے سے بچوں جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے راہ پر خرچ کرنے کی کوشش کرو یہاں پر مسجدیں بن رہی ہیں تو مسجد کی تعمیر کو بناؤ اور میں مسجد کی تعمیر کو بڑھاؤ میں آپ کو بتاؤں ہمارے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایک برابر ایک اینٹ جو ہے ایک اینٹ اگر مسجد پر چڑھا دیتا ہے اپنے پیسوں کی وجہ سے تو اللہ رب العزت لاکھوں اینٹ اس اینٹ کے بدلے لاکھوں اینٹ کا ایک محل جنت میں اگر وہ بندہ اس بندے کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں زیادہ دولت نہیں ہے اگر وہ بندہ اللہ رب العزت کے حصہ کے کے کے سا بڑا سا جنت میں اس کے لیے محل فرماتا ہے اللہ ربیہ زیادہ بڑا نہیں فقط تمہیں چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر تم مسجد میں حصہ لیتے ہو تو اللہ ربت تمہارے, کے میدان پر تمہارے لیے تمہارے لیے جنت میں بڑا سا محل آتا ہے تو آباد نہیں کرے گا میں کہتا ہوں تم خدا کے گھروں کا آباد کرو تم خدا خدا تمہارے نام ہے تو ایسا ہمارے علاقے میں, اس پر. میں اس پر. پر چار پنکھے دوں گا اللہ کبھی رکھا چونکہ اس نے کسی مولانا کی بات سنا تھا اگر اللہ کے گھر پر ہم دیں گے تو میرے گھر پر اللہ دے گا وہ انسان کی بات کو جانتا تھا میرا گھر یہ نہیں میرا گھر قبر پر ہے ملے لیکن خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنتوں پر ٹہل رہا ہے گنہ گار ہے حج نہیں کیا وقت چار پنکھے انہوں نے دیا تھا چار پنکھا انہوں نے دیا تھا اب وہ جنت وادیوں پر ٹہل تو آتی ہے لیکن وہی ہوا اللہ اللہ رنکھا لگاتے ہو اللہ رب قبر پر اس قبر پر تمہیں بتاؤں اگر تم اللہ کے گھر کو بڑھاوا دو گے اللہ کے گھر کی تم تعمیرات کو خوشادہ سرور سرور کر دے گا اور تمہیں یہ خیال دے گا جہاں جانا چاہتا ہے چلے جاؤ اللہ رب البیرا اگر تم اپنے مسجد کو اتنا بڑا بناتے ہو اتنا اچھا بناتے ہو کہ کوئی بھی آئے آ کر رہ سکے کر نماز پڑھ سکے میرے بندے کس نبی کے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے میں نے تمہارے قبروں کو خوش آدھا کر کیونکہ تم نے میرے گھر کو کشادہ کیا جا آج میں نے میرے گھر کو کشادہ کیا اس وقت تم نے میرے گھر کو کشادہ کیا تھا میرے بندے زیادہ تعداد چاہتے تھے ان کی جگہ نہیں جگہ نہیں بڑھتی لیکن تم نے جو بنایا تھا ایکسٹرا اس میں جگہ آ جاتی تھی نے وہاں جگہ دیا جا آج میں میرے اپنے حبیب کے قرب اپنے حبیب کے قرب میں خدا جب جگہ دے گا کب جب, جب... جب ہم اللہ کے گھر پر اپنے قربت کو حاصل کریں گے اپنے آپ وہاں پر لائیں گے اللہ کے دربار پر ہم خرچ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں آپ جتنا اللہ کے دربار پر خرچ کریں گے آپ دنیا والوں کے پیچھے خرچ کرتے گھٹتا ضرور ہے لیکن اللہ والوں کے دربار پر مسجد پر اللہ کے گھر کے لیے اگر آپ خرچہ کریں گے اس میں دنیا والا برکت نہیں دے گا بلکہ خود خدا برکت دے گا خود خدا آپ اس مال پر برکت دے گا ذرا بتائیں تو صحیح جب خدا مال پر برکت دیتا ہو کتنی برکتیں ہوتی ہو وہ کتنی برکتیں ہوتی ہوگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو غریب کافی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے گھر سے اپنے کشی نہیں ہوتی اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ اس کا ہم اللہ کے گھر کو بنائیں جہاں تک ہو سکے کوشش کرے اللہ کے گھر کو ہم آباد کریں آپ اب اللہ کے گھر کو آباد کریں گے آب آپ کی پشتے اللہ رب العزت آباد کرے گا اللہ کے آپ کے قبر کو بھی اللہ رب ربت جہنم سے ہٹاتا نظر آئے گا اس قبر کو بھی اللہ رب عزت ایسا بنا دے گا کہ آپ کہیں گے نہیں میں نے جو مسجد میں پنکھا لگایا تھا میں نے جو مسجد پر دیوال کھڑی کی تھی میں نے جو مسجد پر میں نے جو مسجد پر اینٹیں دی تھی وہ اینٹیں کام آ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا میں آپ کو پھوٹنے کے لیے نہیں بول رہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے محلوں میں جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کتنا دیتا ہے میں اسے دیکھوں گا تم کتنا उसे ہو تمہیں کوئی اور دیکھ ایسا بنو گا تم کسی اور کو دیکھ رہے ہو تم ایسا بنو تمہیں کوئی اور دیکھے تم اس طرح بیٹھ کر ہوگے تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا اٹھ کر آؤ گے تو سب دیکھیں گے انہوں نے دیا یہ بھی گواہ ہو جائے گی خدا بھی گواہ ہو جائے گا ذرا بتائیں تو صحیح اللہ رب وسط کے دربار پر کتنا بڑا مقدم کتنا بڑا محترم بنتا نظر ہے جو اللہ کے دربار پر خط کرتا ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں الحمدللہ للہ کی طرح آپ سے جہاں تک ہو سکے آپ یہ کوشش کریں ہم دیکھیں گے نہیں ہم دیکھیں گے ہم دیکھنے والوں میں سے نہیں ہم دکھانے والوں میں سے ہیں کیونکہ اللہ رب وسط نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے اگر ہم اپنا ہی دیکھیں تو پھر اپنا ہی دیکھیں گے اللہ رب وسط نے اپنے ہی لیجیے کہ اللہ رب سے آپ سے, بھی مانتا؟ آپ سے اللہ رب کا گھر بنایا جا رہا ہے آپ سے ماننا جائے تو مانگنا آپ کو اپنے گھر کی فکر نہیں کرنی چاہیے اللہ کے گھر کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے گھر پر اگر ہم خرچہ کرتے ہیں تو ہمارے گھر پر خدا خرچہ کرے گا یعنی ہم اللہ کے گھر کو چلائیں ظاہری طور پر تو اللہ رب اللہ رب گھروں کو چلائے گا اور ہم سے لا گنا بہتر میرا خدا ہمارے گھروں کو چلانے پر چلانے پر قادر ہے اللہ حضور قبیلہ اس لیے اپنی دولتوں کو مسجدوں پر کرنے سے یہ کی کرنا کہ میں خدا کے گھر کو چلا رہا ہوں مجھ سے لاکھ گنا خدا میرے گھر کو چلاتا مجھ سے بہتر میرا خدا میرے گھر کو چلاتا بڑا کو خوبصورت بنائیں تاکہ نام امال بھی خوبصورت ہو اور اللہ ربت آپ کی سیرتوں کو بھی خوبصورت بنا دے اللہ